Krásný den, moje jméno je Petra Vojtková a jako každý rok bych vás chtěla jakožto patronka pozvat, abyste se zúčastnili naší ankety Alej roku. Letos to bude už 12. ročník, který zahájíme přesně ve středu 1. 6. ve 12 hodin a budeme moc rádi, když se naší ankety opět zúčastníte. Můžete posílat fotografie různých alejí, samozřejmě z naší České republiky, z jakéhokoliv koutu, z jakéhokoliv ročního období. Můžete třeba upozornit i na alej, která je nově vysazená, nebo můžete třeba poslat které hrozí vykácení. Prostě i vaše fotka může mít nějaký příběh. Tak se na vás moc těšíme. Uzavírka všech nominací bude 26.10. To mám zrovna narozeniny. Tak mám z toho velkou radost a doufám, že se zúčastníte. Mějte se krásně a těšíme se na vaše nádherné fotografie.